فدخلت نمت زي ما انا كده من غير ما اغير ولا اي حاجه لسه واضي عيني سمعت صوت عياط هو ايه صوت العياط ده؟ الصوت عمال بيعلى قوي بعد ما سمعت صوت عياط بدات احس ان في حد جنبي وعمال بيقرب مني وفي حراره عاليه اوي حواليا لكن البيت بيولع لحد ما فتحت عيني لقيت البنت بتاعت الحلم قاعده جنبي على السرير ومنهاره وبتقولي هو انا ولا ايه؟ أنت مش ولا عشان ضغط شوية اللي أنت بتقوله أنا فعلاً بحبك أنت ليه <تصفيق> مش مصدقني أنا مستعد أغير <تصفيق> شكلي <تصفيق> أي بنت أنت, انت, انت عايزة بس <تصفيق> <تصفيق> أنا مش هسيبك لغيري <تصفيق> وفي الوقت ده بدأت تغير من شكلها تجيب أشكال بنات كتير قوي بيضة سمراء قمحوية طويلة قصيرة تخينة رفيعة كل أشكال البنات بدأت تتغير لها من الخضم ما كنتش عارف هقول إيه ولا أعمل إيه بس قلت لها اللي أنت عاوزاه أنا هعمله وفجأة الفجر أذن وهي اختفت وحرارة الأوضة رجعت طبيعية تاني وطبعاً في وقت زي ده انا اغمى عليا ما قمتش غير على منبه الشغل قمت مخنوق وانا مش طايق اروح في اي حته بسبب الكوابيس اللي عماله بتجيلي دي بس كان لازم البس واروح عشان احنا في فتره ضغط شغل وبتاع فمش هينفع غير المهم روحت الشغل وحصلت كذا مشكله بسبب خنقتي دي بس الحمد لله اليوم عدى على خير روحت البيت نمت زي المقتول بالظبط اليوم ده كان الخميس اه نسيت اعرفك انا متعود اروح لاهلي كل جمعه في بيتي الهيله عشان انا شغال بعيد عنهم وكده يعني. المهم رحت لهم يوم الجمعه بدري قوي كنتش اشتهي لوحدي ما كنتش طايق اقعد في الشقه اصلا بس لقيت امي جايبه لي عروسه وانا الفتره دي مش طايق ان انا اتعامل مع حد او ادخل في اي علاقه جديده المهم فضلت تقنع فيا لحد ما قلت لها خلاص هروح اقعد مع البنت اشوفها استريح لها ولا لا وانا في نيتي اني هرفض طبعا لاني مش مستعد نفسيا لاي خطوه دلوقتي رحت قعدت في المكان اللي المفروض هنتقابل فيه بس مجرد ما البنت دخلت المكان حسيت اكن في حد ماسك رقبتي وعمال يعصر فيها من الخنقه وما كنتش طايق البنت دي بطريقه غريبه جدا بدات اقفل الكلام مع البنت دي عشان تمشي باي طريقه مجرد ما مشيت وعرفت امي ان انا رافض حسيت براحة نفسية غريبة قوي يمكن حسيتهاش قبل كده وعدى اليوم ورجعت شقتي بقى فجيت انام لقيت البنت بتاعت الحلم دي جاية ومتعصبة قوي سألتها مالها متعصبة ليه او في قلت مفيش انت بتدار بس على العروسة في وجودي وانت وانت متعرفش يعني ممكن أقتلك. أقتلك. وهنا بقى صحيت من النوم يعني. كأن الجملة دي اتقالت لي في لحظة وما لحقتش ارتاح أصلا. بس مش دي المشكلة، المشكلة هقول إيه لصاحب الشغل بكرة. بس قلت له إني كنت تعبان وشوية مبررات هبلة كده هو ما اقتنعش بيها أصلا، بس قال لي أنت لو غبت تاني ما تجيش أحسن. كل ده بيحصل لي وأنا نفسيا تحت الصفر مش طايق أعمل أي حاجة بس بحاول أزق أيامي مش أكتر. نزلت اليوم ده قعدت مع صحابي على القهوة وبتاع عشان نعدي اليوم بقى عادي بقى. عدى أسبوع وما كانتش البنت دي بتظهر تاني نهاي طبعا خلال الاسبوع ده انا كنت مفكره شوية كوابيس وبتاع زي ما انا كنت شاكي بس الغريب ان يوم الخميس بالليل لقيتها جايالي لي او على جابت مجرد عروسه تفكر مجرد تفكير انك تقعد معاها حلقتها انت والبنت. صحيت من نومي مش قادر اروح في اي حته، فكلمت امي اعتذرت لها ان انا مش هقدر ازورهم الاسبوع ده، ولما صحيت تاني يوم بقى لقيت الكلب بتاعي تعبان قوي، خدت وطلعنا على العياده، لقيت الدكتور بيقول لي دي حاله تسمم، في الوقت ده لقيت الدنيا بتضل من بيا من كتر ما انا مشتاق حد، قلت للدكتور يتصرف باي طريقه، كتب على شويه علاج كده فخدت وطلعنا على البيت بقى، بس اول ما دخلت من باب الشقه الكلب مات هنا بقى بدأت أدخل في حالة نفسية وضغط واكتئاب وعدم قبول للحياة أصلا الكلب ما مكانش مجرد كلب ده كان صاحبي الوفي كان صاحبي الوحيد تقريبا اللي بحكيله كل مشاكلي اللي كان بيشاركني في كل أحزاني وكل فرحي كان في كل مشاكلي بيسمعني وكنت بحاول دايما أفرحه بأي حاجة دايما هو كان بيبقي صاحبي اللي بيقف جنبي في اي حاجة بتحصل وطبعا بما اني غبت من الشغل فا كمان سبت الشغل وفضلت قاعد في اوضتي حوالي يومين من غير اكل ولا شرب ولا نوم او يمكن نوم متقطع كده اللي هو يعني ساعة ولا ساعتين في اليوم، قاعد ساكت ومش عاوز اقابل حد ولا اكلم حد، لحد ما قررت اروح اقعد مع اهلي فترة، اتبدأت تحصل ما بينا مشاكل كتير قوي بسبب الضغط النفسي اللي انا فيه، فاضطريت ارجع لشقتي تاني، لحد ما بدأت انزل ادور على شغل تاني بس ما فيش حد عايز يشغلني معاه، لحد ما يأست وقررت ان انا نازل في شقتي وما اقابلش حد وما اتعاملش مع حد الفترة دي نهائي، بس اليوم ده أول ما نمت سمعت صوت البنت دي عمالة بتدل علي بجسمي، بتقولي أنا ظهرت لك كذا مرة، بس حد لحد I'm